Ширина – 3 м 25 сантиметрів, висота – 2 м 70 сантиметрів і довжина – понад 5 м. Такі розміри монолітного залізобетонного мобільного укриття, переданого благодійним фондом UNIS-2.0 в рамках проекту Safe Place UA. Тут вирішено, що на рівні 10 метрів воно повністю витримує розліду, розліду скоків в ударну волну. Тобто не, не чому тут предусмотрена нижній плита, для того, щоб вона не перевернулася. Верхня плита 30 сантиметрів, нижня плита 15 сантиметрів. Укриття привезене з Одеси, має два виходи і може вмістити до 15 людей. Гроші на виготовлення виділив один із поштових операторів України. Це укриття буде для того, щоб мешканці міста могли сховатися під час обстрілів. Ми знаходимося у корабельному районі міста Миколаєва. Цей район найбільше постраждали від обстрілів агресора. Тому це найбільш актуальне місце, де його необхідно встановити. Таке укриття коштує 375 тисяч гривень. Жителі району, з якими ми спілкувалися, позитивно сприйняли встановлення мобільного укриття. Вважаю, що потрібні такі що це люди будуть відчувати себе більш безпечніше. Важно, дуже важливо. Раніше було ще. Місяцю 34 назад ставили, а лучше ще в марті місяць. У фонді планують поставити близько тисячі таких укриттів по всій Україні. За словами Іллі Блохіна, вже отримали звернення від Миколаївського міського голови Олександра Сенкевича на отримання ще 10 таких конструкцій. Це вже друге укриття, передане організацією ЮНІС-2.0. Нагадаємо, перше було встановлено 23 вересня також в Корабельному районі. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.